Hei! I denne filmen skal jeg dele mine tanker rundt vad som er god synkron nettbasert undervisning. Og det er i utgangspunktet et paradoks, fordi jeg mener i utgangspunktet at jeg ikke er veldig stor tilhenger av formidlingsbasert undervisning, og i hvert fall ikke lange formidlingsøkter, typ forelesninger, heller da korte videor. Og så er det sånn at hvis jeg skal velge å undervise, så foretrekker jeg ti av ti ganger å undervise asynkront, foran synkront. Men likevel så skal jeg nå prøve å dele noen av mine tanker rundt hva som er god synkron nettbasert undervisning. 12. mars 2020 så stengte Norge ned i forhold til første nedstengning i forhold til koronakrisen. Og da ble det plutselig et voldsomt interesse for mitt fagfelt nettbasert undervisning. Allerede dagen etter så holdt jeg et innledende foredrag for UNIT og sammenslutningene av universiteter og høyskoler i Norge, holdt jeg et innledende foredrag om hva vi bør gjøre nå for å holde undervisningen i gang. Da satte jeg en foreløpig Norges rekord med over 500 deltakere i et Zoom-møte og det ble tilgangsslått senere. Men veldig mange valgte å ta utgangspunkt i å flytte tradisjonell campusundervisning over på nett, og brukte mye av den samme pedagogikken. I mitt foredrag så konsentrerte jeg meg om disse fire spørsmålene. Og det første jeg stilte spørsmålet om, det var trenger aktiviteten å være synkron, eller kan den være asynkron? Og den gangen så var min klare anbefaling at man skulle gå for asynkron. I øpe av pandemmiien for undert mening og mente at vi trenger en grad av synronnet undervisning, når vafall man går for at læringste sein der alternativa er standborg klasrumsundervisning til og gå på nett. Derremot vis du skrskridercirr et kurs bare for nett undervisning og av synkron, så trer ikket dette. Men for studentene og elene under panmiien så var det som sånn at de helt klart, tänkte och ha kontakt med sin faglärar. Så menar jag framdeles att man bør kanske pröva och kommunicere kortare på video än att göra det live i nettmöter med å förmedla kunskap. I vart fall har min erfarenhet är att jeg snackar mycket mer kort och konsist och precist når jag lagar videor än när jag håller föreläsningar. Då kan jag bruka omträn tre gånger så lång tid på å si akkurat det samma. Så fant vi vel egentlig ut at lyd alene podcast fungerte ikke så bra, men de alle fleste valgte å bruke kombinasjon med video og bilde, som sånn som jeg gjør i denne filmen. Og så på spørsmålet om hvor man skal publisere innhold, så er det egentlig veldig styrt av vad kommunen din, fylkeskommunen, institusjonen velger å publisere på. For dette handler om GDPR, og i forhold til hvor du har lov til å publisere innholdet ditt når du ska bruke det på undervisning på dine elever eller dine studenter. Så här kommer jag nå til mina anbefalinger, og det første har jeg allerede sagt. Prøv å gjøre så lite som mulig av formidling direkte, og så mye som mulig av det som skjer bør være studentaktive læringsaktiviteter, där man er aktiv i læringsprosessen i stedet for passiv. Så lærte jeg jo da at det er veldig lurt med en oppstartssamling. Ikke for langt, typ fem til femten minutter, i starten av den synkrone læringsøktene. Enten om det er en dag, eller om det er tema som går over flere dager, det vet ikke jeg. Det er i hvert fall, man blir veldig sliten av å sitte veldig lenge og høre på formidling, så man bør prøve å kutte på disse formidlingsøktene. Men det er lurt med en oppstartssamling där du forteller konkret hva er det vi ska gjøre i dag. Og det er lurt å presentere oppgavene som ska gjøres, både muntlig i dette oppstartsmøtet, men også skriftlig slik at man har med seg dette her. Noe vi også lærte, det var at det er lurt å avslutte den oppstartssamlingen med å la studentene stille spørsmål. Enten at man åpner opp for spørsmål i slutten av den synkrone økta, eller at læreren henger igjen litt i nettmøtet, etter man har sent studenter-elever ut til å gjøre oppgaver, slik at de som ikke tør stille spørsmål i plenum, kan stille disse til læreren. Noe problem under pandemin var jo at elevene ble sittende for mye alene med spørsmålene, og ikke fikk utløp for de spørsmålene som de trengte i sin læringssituasjon. Jeg er en tilhenger av sosiokulturell læringsteori, og derfor er jeg også tilhenger av at studentene skal jobbe i grupper. Og jeg mener at det er mye lurere i forhold til nettbasert undervisning, at man sender studentene ut på gruppearbeid, der de kan diskutere, reflektere eh, i grupper over ett tema, eh, i stedet for å sitte passiv og høre på lærernes snakke. Jeg tror det er dyrere å ha gruppearbeid, for da er det mer forpliktende for de som er i gruppa sammen med deg, enn at du skal sitte alene og jobbe med oppgavene. Og så vil du også alltid ha andre å kunne stille spørsmål, og ikke nødvendigvis måtte oppsøke lærer hele tiden for å få svar på spørsmål, og kan høre de andre i gruppa sin tolkning av vad de mener om en ting. Breakout rooms er en fantastisk løsning som man da har i mange av disse nettmøteverktøyene som Teams og Zoom og så videre. Men her er det en utfordring. Mange av disse verktøyene er jo ikke basert på å faste grupper i breakout rooms. Veldig mange har tilfeldige grupper. Ja, i utgangspunktet så skal det gå veldig fint å lage permanente grupper i breakout rooms, men i praksis erfarer jeg at veldig få faktiskt får til dette her. Så spørsmålet er, skal du ha faste grupper, eller skal du ha ad hoc-grupper? Og begge deler har sine fordeler, jeg pleier å lande ned på å ha faste grupper, og grunnen til det, det er at det tar så lang tid å bli kjent med hverandre når vi skal jobbe sammen. At vi kjenner liksom på hva dine begrensninger, learning boundaries kaller vi det ofte på engelsk, hvordan fungerer du som sånn, satt sammen når du skal studere. Og vi er liksom redde for å tråkke hverandre på foten, og derfor bruker vi alt for lang tid til å oss in i hvordan den vi skal studere sammen med er skrudd sammen, sånn læringsmessig. Og da vi ofte litt sånn forsiktig, og da bruker vi mye fagetid, men jeg, til å bli kjent og prøve oss fram, en tid som kunne vært brukt til å jobbe faglig, hvis vi var godt kjent med hverandre fra før så er det selvfølgelig sånn da, at av og til så er det veldig lurt å få inn nye ideer og nye tanker som vi får hvis vi tilfeldig deler in grupper. Men personlig så velger jeg ofte at jeg deler inn i grupper, og de beholder jeg i hvert fall et semester. Og så kan det gjerne at jeg av og til kjører ad hoc grupper i enkeltundervisningsaktiviteter. Før i tiden når vi delte inn i grupper så var det ofte geografisk lokasjon som var basert på dette her kommer du på VATS-gruppen med andre som jobber i Halden, for da kan dere jobbe på andre tider av døgnet og befinne dere på fysisk samme sted. Nå til dags mer vekt på når på døgnet kan du jobbe sammen i denne gruppa. Jag har varit nettstudent selv og følt litt på detta här. Ja, det er greit nok dette her kanskje å jobbe på kvällen, men nu når du blir bare satt sammen i en gruppe, så kunne jeg arbeide på dagetid, men ikke alle andre på gruppa med. Og kvelden er ikke nødvendigvis kvelden. En alenemor må for eksempel legge barnet sitt og få det til å sove før den kan begynne å studere. Ofte så blir dette førende på mange av de gruppearbeidene jeg var med på. Så når jeg deler inn i gruppearbeid så har jeg på en måte en sånn datingtjeneste der vi på en måte intervjuet hverandre litt og finner venner som kan studere på samme tid av døgnet som deg selv. Så Då ställer jag ofta fråggan, jag ber studenterna lage en en, måte, en ukeplan för når de har tänkt att studera, sätta av tid på den och så koble jag de sammen, antingen i samskrivningsverktyg i videomöten, Facebook vad det ska vara för nå, där de på något sätt kan skaffe sig en läringsvän eller en gruppe. Jag syns att grupperna är grejt med 2, 3, 4. Jag ville ikke ha åt något fler in i disse grupperna. Og gruppene etablerer sig jo dag etters ska je jobbe på onsdag fra 8 för 10 eller fra 6 8. Ska jag i behelgene? ka jag jobbe på senda, ska jag jobbe på løda O så vilke dager är man ska studere på? det bruker jag oftes nå som utgangspunkt når je ska del in i nettgrupper i nettpasserp undervisning. Når vi jobber i grupper på nett så är det viktig och tänker på det med rollefordeling. Du har vel sikkert også vært med på alt for mange ganger, at du kommer ut i en gruppe, og så blir det bedt om att diskutere ett bestemt tema. Men det har en fruktbar og god diskusjon, men ofte så forsvinner dere ut fra det opplagte tema som var ønskelig at dere skulle diskutere. Det kan bearbeides med å gi klare rolleindelinger. Og disse rollene, de kan enten være separate, eller så kan du slå sammen rollene til at en gruppedeltaker får flere arbeidsoppgaver. Og da har vi sånn som orstyrer møteleder. Den har da ansvaret for å drive spørsmålene gjennom, og passe på at man gjennomfører det man faktisk skal gjøre. Tidtaker kan være der og se, si at hvis du har fått en tidslomme på 20 minutter å diskutere dette her, så må på en måte tidtakeren si når det er 5 minuter igjen, at nå må vi begynne å oppsummere folkens, for nå skal vi snart ifrasätter resultat videre. Och resultatet det kan ofte föres i pennan av en eller flera i samskriving, men det behöver vara en som är sekreterare och passar på att det faktiskt finns ett produkt etter att tiden som er tilldelad är uppe. Så husker jag ifrån gammal ILTG-metoden när jag gick på pedagogik att det alltid lurte oss att ha en person som var en uppmuntrar som rätt och rätt har som en roll och Piffe opp de andre på grupper og gi dem ros og hele tiden prøve å holde i gang i grupper for å gjøre den arbeidsoppgaven man har satt til. Så er det jo ofte sånn at man skal presentere noe i slutten av et gruppearbeid, og det bør være bestemt allerede fra starten av hvem som skal være presentør. Enten kan du som lærer gi disse rollene på forhånd, eller så kan gruppa velge ut og plassere folk på disse rollene i starten av samarbeidsøkten. Det er viktig at man ikke får de samme personene på de samme rollene hver gang. En spennende løsning som jeg synes, det er for exempel at man spiller inn en refleksjonsvideo. At etter 20 minutters refleksjon så skal gruppa lage en refleksjonsvideo. Og da er det en person som må ha ansvaret for å gjøre opptak av denne lignende videosnutten, eller kanske et opptak av hele diskusjonsøkten. Og så til slutt så er det jo lurt å ha inspektøren, den som hele tiden passer på att det man skal gjøre faktisk er gjort. Og ofte så kombinerer jeg det med tidtageren. Att nå er snart tiden omme, nå må vi komme i gang folkens og få laget det vi har blitt bedt om å lage slik at vi kan levere sluttproduktet, vad det måtte være for nå når vi er ferdige. Breakout Rooms har forskjellige funksjonaliteter i forhold til hvilket verktøy du velger. For eksempel har både Teams og Zoom ha Breakout Rooms, men jeg synes personlig at funksjonaliteten du finner i Breakout Roomsene i Teams er bedre enn i Zoom. Men jeg skal undervise store grupper på nett synkron, så vil jeg likevel velge Zoom, i hvert fall med grupper på over 30-50 studenter, rett og slett for at jeg kan se flere videobilder. Så vad du kan gjøre i breakout roomsen, hvilke type oppgaver du kan gi, det avhenger litt av verktøyet du bruker. Og her kommer noen ideer på type oppgaver du kan gi til studentene. Når du skal lage eh, oppgaver, så er det viktig å gi de til de skriftlige, som jeg allerede har sagt, og så skal de på en måte levere fra seg sluttprodukt når denne breakout rooms økten er unnagjort. Og det kan for eksempel være at jeg har laget en delt PowerPoint, der hver gruppe får i oppgave å oppsummere på ett lysbilde vad man har kommet fram til i sitt gruppearbeid. Da er det jo sånn at veldig mange kommer fram til det samme, og veldig sjelden så har vi tid til at alle presenterer noe. Da pleier jeg å trekke ut noen grupper, det får ikke vite det på forhånd, men alle må på måte være klare til å presentere, men så trekker jeg ut noen, og så får de presentere på bakgrund av den powerpointen som ligger der. En annen måte jeg kan göra er at jeg gir forskjellige grupper forskjellige temaer på oppgavene sine, og da kan det på en måte være den gruppa sin oppgave och fort ligt mer om dette tema till sina medstudenter. studenter O Da ville det stå f for på verkrt lysbilde som vi somskriver i, och som i dag viser up på stor charmm og disuterer med videofeedback med videobilder eventuellt fra den studentgruppe som har utdarbejde dette lysbilde. Så er det jo en standard som har blitt brukt både i traditionell og i onlineundervisning lenge, at det rett og slett er en muntlig fremføring på et gitt antall minutter, der gruppa, enten bare muntlig eller med støtte av en PowerPoint, skal presentere vad de kom fram til i en kort tid. så her kan det være vanskelig å få tid til at alle gruppene presenterer. En løsning kan være at du igjen sender dem ut i større breakout rooms, der i En gruppe får presentere for en eller to andre grupper sitt. Hvis du har mange studenter, så blir det liksom, det tar for lang tid å høre på alle sine kommentarer. Men i og med at vi ønsker studentaktiv læring, så vil vi at det skal være aktiv, vil att de ska presentere, Vill att de ska ha tilbakemelding til hverandre, og da kan sammenslåing av grupper være et alternativ. Så har vi i Teams muligheten til å gjøre videoopptak. Så vidt jeg vet, så har vi per dags dato ikke det i Zoom. Da kan det være etter man er ferdig å diskutere, så lager man ett minutt oppsummeringsvideo, og så skal den deles ut til resten av klassen som de kan se på og kommentere eventuelt, om det er i et diskusjonsforum, eller om det rett og slett bare er på veggen i Teams. Så er jo selvfølgelig samskriving ofte et verktøy jeg bruker, både som at grupper kan brainstorme og bli enige om et felles resultat, men også at det kan være ett stort Word-dokument, der gruppene presenterer forskjellige steder i dokumentet, hva de har kommet fram til, enten om samme eller forskjellige temaer. Samarbeidstavle er ett spennende produkt. I Zoom så har vi enda ikke et strikt verktøy, men i Teams så har vi noe som heter Whiteboard. Så det er veldig enkelt å sette i gang en aktivitet der studentene skal brainstorme på denne blanke tavla, og på denne blanke tavla der kan vi enten skrive, tegne, sette inn bilder, sette inn linker, eller vi kan brainstorme med gule lapper, der vi først brainstormer med gule lapper, og så sorterer disse lappene etterpå. Man kan självfölje bruka detta whiteboard-verktyg fra Microsoft i Zoom också, och og det ska också nämnas att Google har ett tillsvarende väldigt intressant och gott verktyg som heter Jamboard som på mange måter gör det samma som det whiteboard gör i Teams video breakout rooms. Så til slutt, uansett vad du gjør for nå så bør dette gruppearbeidet som du sender ut studentene på, føre til at det skal skje et eller annet, og det er da for eksempel at det skal lages et produkt. Og dette produktet kan jo da leveres in och få tilbakemelding på, på ettertid, eller man kan bruke per review at produkten leveres ut og at studentene gir tilbakemelding på hverandre. Så det vi har gått gjennom nå er de aktivitetene som skjer når de kommer tilbake in i hovedkursrommet eller videomøtet etter att det har vært ute i breakout rooms. Så det er spørsmålet, hva gjør vi videre? och veldig ofte så gir jeg da nye gruppeoppgaver. Jag sender studentene ut på nok en gruppaktivitet etter at de har presentert, etter at jeg har presenterar en ny uppgift både muntligt och skriftligt så sen jag det ut i breakout rooms hem. Och då plejer jag være flink till att variera uppgifterna. At jag inte ger då helt lik typ produkt de ska lage eller de ska presentera i eftertid så jag försöker att i vara ta med å bruke den verktygskassa jag har i förhåll till uppgifter jag kan i gi, och ger olika typer av uppgifter den nästa uppgiften jag delar ut. På slutten av en dag så tar jag ofte og oppsummerer hva jeg har vært igjennom. Enten gjør jeg det selv, eller så lar jeg studentene gjøre det. Ofte gir jeg de en oppgave der de blir bedt om individuelt eller i grupper, og reflekterer, lager en video og forteller vad jeg har lært i dag. Og denne videon kan også deles med medstudenter. Men det er viktig å stikke fingeren i jorda og spørre sig selv hva jeg har lært i dag. Det er for å starte refleksjonsprosessen i forhold til læring. I den delen av undervisningen der studentene er ute i grupper, så pleier jeg ofte å stikke innom og spørre hvordan det går med dere. Og så besøker jeg alle grupperne. Og har det spørsmål, så stiller de det til meg muntlig. Jeg prøver å svare på praktiske spørsmål de har. Når det kommer til faglige ting, så pleier jeg ikke nødvendigvis alltid å gi fasitsvaret med en gang, men heller prøver de å hjelpe de til å formulere spørsmål, slik at de kan undre seg, tenke, reflektere over denne prosessen, i stedet for at jeg nødvendigvis gir fasitsvar. Men læringsprosesser har en tendens til å kunne stoppe opp hvis man får et single point of failure i forhold til et spørsmål som hoper seg opp. O derfor så bør det være en kanal som kan være typ chat i verktøyde bruker, det kan være en Facebook-gruppe, det kan være ett diskussionsforum der studentene kan få stille spørsmål fortløpende. Dette er også viktig etter man er ferdig med en synkrone nettaktiviteten, slik at man kan svare på spørsmål frem til neste samling for exempel. Dette var mine tanker i forhold til hvordan man kan drive god synkron nettbasert undervisning.